No, tak asi budu mluvit o svojí mámě. Žila pět a let dohromady, takže umřela před... No, teď už je to dlouho, 2004, teď už je to 13 let. A máma se angažovala hodně do um, kultury a do vzdělání a založila školu a založila takový klub pro uh, postižené uh, děti, respektive rodiče, postižených dětí, aby se měli jak sdružovat. Takže když já jsem byla um, puberták, tak uh, díky mámě jsem byla součástí takových různých. Aktivy, které mě posunuly někam dál jako člověka. Takže jsme si chodili třeba hrát prostě, nebo na nějaký akce s dětmi, které měli poměrně vážné postižení, takže člověk musel vymýšlet, jaké hry se dají hrát, když prostě máš, já nevím, mozkovou obrnu a tak dále, aby si mohla zahrnout toho člověka. Takže mě to, mě to posunulo dál a, a bylo to zajímavé. Když jsem byla v Čechách, protože já pendluju mezi Čechama a Amerikou, a takže někdy bydlím tady a někdy jsem bydlela tam. Takže když jsem byla v Čechách, tak jsme se viděli možná jednou za měsíc a nebo o prázdninách třeba čas, častěji. A, um, já už jsem měla samozřejmě svůj život jako dospělý jedinec, takže i za mnou máma jezdila třeba do Prahy na návštěvu a pomáhala mi zařizovat, třeba si pamatuju, pomáhala mi zařizovat byt nebo několik různých bytů podle toho, kdy jsem znova zvracela a znova bylo něco potřeba. Takže vždycky se dalo na ní spolehnout, že mi pomohla a já jsem se snažila potom pomáhat třeba jí. Naposled jsme se viděli, um, když byla už v nemocnici, a um, bylo to tedy v roce 2004 na jaře, a kvetly přitom magnolie. Mm, <laughs> a na matce se mi nejvíc líbilo asi to, že byla strašně dobrosrdečný a dobrý člověk a měla jakoby srdce na správném místě, se říká. To znamená, že prostě lidé se na ní obraceli se spoustou svých problémů a potíží a ona měla vždycky dobrý vztah a dobrou radu nebo, nebo otevřené, otevřenou nároč pro kohokoliv, kdo za ním přišel. Takže co se týče biznisu, to nebyla zrovna nejlepší možná predispozice, protože si pamatuju, že věcí, spousta věcí se dělala, proto, protože to byli, bylo potřeba udělat, ale ne vždycky to bylo ekonomicky výhodné, ale myslím si, že to jí dělalo dobrým člověkem.